<laughs> . Dvanáctý v etapě, devátý celkově. Co zatím vším dnes je? No, dneska to byla náročná etapa hrozně. Pět nebo sedm kilometrů před cílem, najednou taká rána. Jsem tam namotal nějaký bordel v té poušti, drát mi to propíchlo kolo, tady jedno mi to protrhlo a jedno jsem zalepil, teda abych vůbec dojel, protože jsem přijel do cíle, obě zadní kola <laughs> prázdný a hruza. mi mění motor. Už mu prostě nevěřím a prostě i za cenu toho, že ten náhradní motor je prakticky seriovej, no, tak, ale je lepší dojet, než skončit na motor někde, takže měníme motor. Co se stalo? Nevím. Nevím, co se stalo. No. Hledící vodu mi to vyhazuje ven, teď mi to tamhle přepadám vyhazuje i olej, jo, takže pro, ty zvuky jsou takový špatné, takže si myslím, že už je dost načlej na výměnu. Navigace bez problémů, dneska. dneska prakticky jsem ani nezabloudil, ale ještě se vrátím k tomu terénu. Jsme jeli hroznýma terénama. Kameny, kameny, kameny a takový, ne takový malý, ale prostě jako skály, jo, skály mezi písek, skála, písech, jo, to si neumíte představit ani, ale to, to bylo šílení, asi 20 km v těch kamenech je to, to je síla. No, už to cítí čelo, že prostě za sebou mám ty čtyři etapy, tak musím si dát sprchu a nějak se zrelaxovat na zítra, hlavně, aby jsme připravili rakinu. Tak zdravím všechny fanoušky v České republice, děkuji za podporu.